pedagogik. Det Dette her er den forelesning av mig Andrew Thomas, ved Heis skolen i Gjøstfolden for de fabelaktige lærerne ved Gjelsnes og Kuland skolene i forbindelse med det komprosjektet vårt i vår 2022. Og det er en av oppgave- eller aktivitetsark som går sammen med denne videoen, så pass på du har det, fordi det er noen før, uh, før oppgaver og etter oppgaver til filmen. Så jeg, vi skal snakke om tre ting um, i det gryende feltet uh, spillpedagogikk. Uh, det handler om tre forskjellige motivasjoner til å bruke spill, uh, utover at man blir bedt om å gjøre det av en uh, diverse politiske og pedagogiske aktører. Og hver og en av det er en motivasjon som, um, som også er en nøkkel til, uh, til, til hvordan man skal planlegge timer med disse spillene. Um, o de treting tre, uh, tre motivationer er at spill har en egen værdig. At spill har en mekanismer og etpil sætterige har en samtaller. De føgel med så skal je snakke om spill genereret um, for um, de dataspil og somting som brettpil. Vi har vædigt mer tillfæes i dette um, i denne sammenhänger og da, uh, kan man gærne um, bruke begge to. Um, og, og øve på den ene for å bli bedre på den andre, for eksempel i pedagogisk sammenheng. Så, um, det første. Spill har egen egenverdi. Det er nå over 40 år siden uh, fortellingen om en, uh, en rødlegger, italiensk rødlegger, som skulle redde prinsessen fra goril gorillaen. Den først dukket opp uh, på skjermene uh, til barna i hele verden. Uh, O identiia så har dataspil og fortallllinger som går sam med dataspil um, utviklet sig og nogle fortallllinger erældig sammensat den. Um, for exempel Legend of Zelda, de der har nake et eksempel fra Nintendo, men det ogå nogle enædig sammensatt kanter å faktuelelle um, fortallllinger for exempel. O någle er väldig enkla. Um, du er ett kaplep for å komme mestre eller längst mullig til højre si avskjrmene eller «Dette her er en verden utforsk», sånn som Minecraft. Um, nå om dagen, um, spillutvikere ansetter både historikere og profesjonelle romanforfattere for å utvikle sine spill, så vi har kommet ganske langt siden uh, den, den lille røde gangen. Um, og, og de forteller fortellinger som engasjerer oss på andre måter enn romaner um, som vi kan um, engasjere oss i, vi kan endre på å spille, um, vi, kan, um, vi, vi er involvert på andre måter. Um, og, og det er flere og flere som begynner å se på dette som en type kunstform. Så spillet har med andre ord egenverdi, og det er enda viktigere hvis vi tenker på det som, som brettspill for eksempel, så er det en livsform som det er et poeng å, å lære seg, nettopp for å være sosial, og vi må komme oss bort fra den ideen om at brettspill eller dataspill handler om individer som skjuler sig bort i en kjeller. Nei, dataspill er, er sosiale akkurat sånn som brettspill er, om det sosiale går over noen linjer til eh, online-deltaker som er resten av verden, eller om det er folk som samler seg fysisk for det gjøre noe sammen. Så noe av grunden til å undervise om og med spill er samme grunn som, eh, som vi har for å undervise Ibsen, Greek, Harry Potter og Charlie Chaplin. Um, det er en del av uh, vår mandat som, um, som lærere er at uh, våre elever skal utvikle et kunstnerisk, et fantasifullt liv. Det har som sagt egen verdi, men, men vi kan også bruke det til, um, til andre ting som andre deler av vår virksomhet. Um, fordi um, spill har mekanismer til å bruke och vi känner till mekanismer i Tetris som handlar i stor grad om evnen till att rotera olika geometriske former og därmed um, har det något med um, altså den, den typen av symmetri, symmetri um, som vi kan identifiera och bruka i Tetris spel till exempel. Så och har med en gång ehm um, forhold till læreplanen, men disse mekanismene oftest egentlig, um, og særlig i spill som har en historie med, de gjenspeiler verden på et eller annet vis. I historiske spill, hvis du, um, hvis du skatter befolkningen i, i, i den historiske simuleringen um, väldigt mye uten å i tillegg den dem brød og sirkes, så kommer det til å være opprørt. De kommer til å slutte å betale sin skatte til å begynne å ødelegge ting, slik at alle er Um, er, er godt tapt, og um, teatris er matematiska men vi kan også se at for eksempel um, hvis du er god til å huske diverse aspekter av fortellingen så långt så, um, så er du også god til um, å drive med dette spillet. Så spill er øving i å sette i spill, i å benytte sig av diverse um, mekanismer som kan være melenskapelige. Spillpedagogikk, og det begynner å bli et stort felt, handler i stor grad om å isere den mekanismen, få elevene til å över på den mens de lager et spill, uten at de nødvendigvis vet at de lærer seg noe. og også ta en samtale for at de skal kunne anvende det i andre sammenhenger, slik som fagfornyelsen sier, at kompetanse handler om å være god til noe. Det handler om å kunne anvende den kunskapen de ferdighetene i kjente og ukjente situasjoner eller i dette tilfelle aktiviteten er dermed allerede organisert for dig, for dig har du jo trenger bare å legge til rette for en god samtale, en samtale om læringen, som tar elevene litt på fersken og si, "Oi, du har faktisk lært deg noe," og du trodde du bare spilt. Så, det, det, så den tredje da, hemligheten er i samtalen, ikke i valget. Det å være en bedre hviter og en kildekritiker, det er kanskje bra når det er en NR-elev, og vi vil gjerne at våre elever skal være kildekritiske. Men lærere, vi kan egentlig spare vars, fordi da kan vi la elevene komme in i en situation der de kan utøve den typen kildekritikken selv. Så alle spill kan brukes med andre ord i utdanningen, og når de har feil, for eksempel i historiespill, når det er noen feil akkurat sånn, som i historiske filmer, eller i historiske romaner når det er feil, så er hele læringen den handler om å utdage, oppdage og analysere og si vad den feilen, den unøyaktigheten sier, hva man prøver å si med den unøyaktigheten. Um, heller enn å bare si Nei, den skal vi ikke bruke Fordi det er feil um, Poenget er at um, Spill Di lägger til rättte for någle go samtals og de samtaner um, kan hjælpe lene til å atda i distingene så över utø sine historiske um, ffäldighetter um, eller matematiska ffädigheter eller sosiologiske ffäldighetter og har n nu Det viktigkt er at du tänker PG, de så lder spiränsninger for exempel. Okonomi og, og kanske etik um, hvis det er väldig mer i spilla. Uh, mye viktigere enn at de skal filtrere etter hvor vitenskapelige de er, fordi hemligheten er alltid i samtalen. Når du først har um, lagt opp til et vakkert eller et fint spill som det har vært at elevene lærer sig av egenverdi, eventuelt en mekanisme som elevene skal egentlig lære sig. da er det samtalen som, som gjelder. Sånn. Vi er bare ved begynnelsen med, med, ut, med utviklingen av en god spillpedagogikk, og jeg regner med det kommer veldig mange um, bøker om dette etterhvert. Um, det er enormt mye man kan bruke, men dette her var egentlig et forsøk til å komme oss forbi bare bruk av Minecraft som kan erstatte. Tegne, tegnesaker som uten tvil er bra og treffer mange, mange prinsipper men det finnes enormt mye mer der ute. Og legg merke til at disse tre, tre aspektene ved spill de, de utøver ulike prinsipper, de kommer til å ha egne typer pedagogik som knyttes til det. Når spill har en egen verdi for eksempel så kan det hende det jeg snakker om, estetiske læringsformer og jeg kan legge opp til noen eksempler som av spillet i ICA som, um, som hører til um, den, uh, den gruppa. Ting som har en mekanisme, så er det kanskje et poeng å, um, å ha timer som involverer og bruker og anvender ferdighetene i uh, kjente og ukjente Så det er en typ induktiv tilnæring. Og når, um, det, når det hele poenget er å legge til rette for en god samtale, da er det en typ utforskende teknik Kanskje er det noe som ligner på ett filosofisk samtal som vi allerede driver med i klasserommet. Så, men, men det er mine forslag, du finner enormt mye flere forslag, konkrete opplegg i disse bøkene her Och ehm eller <laughs> og, og du för exempel håller det är en gamer och är intresserad i historia så kan jag verkligen anbefalla Historier History Respond kanal på Youtube och podcasten som hör till den här nettsidan ehm för det där är analyser av den gigantiska industrien av historiska spel som utvecklas måndag det er med andre ord et felt som dere kan bare ut og utforske masse, masse lykke til.